السلام علیکم دوستو دوستو ایک لڑکی کی ویڈیو کسی انڈین گانے پر رقص کے حوالے سے تھی اور کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی پاکستانیوں نے اور انڈیا میں بھی خود یقینی اور پاکستان میں اسپیشلی اس کو لوگوں نے شیئرنگ کی اس کو دو کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی دو دنوں میں ہوئی اب یہ اگرچہ مبالغہ آرائی پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ فکر اتنے نہ ہوں لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی یہ اگرچہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ہم انڈیا کے گانے پہ تو رقص کر لیتے ہیں لیکن اگر انڈیا کے کسی تعلیمی شعبے میں یا ان کی کوئی بہتر کارکردگی پر جب ہم ان کی تعریف کریں تو پاکستانیوں کو سانپ سونگ جاتا ہے اور ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی کسی شعبہ تعلیم میں ریسرچ کر کے اس نے بیس گولڈ میڈل جیتے لیکن وہ ابھی تک روزگار کی تلاش میں جوتیاں چٹکا رہا ہے یہ ہمارے پاکستان کی سماج کا عمومی ایک رویہ ہے مزاج ہے اس لیے کسی بھی سماج کو باشعور اور علم دوستی کے لیے پرکھنا ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انہیں لکھاریوں سے شعرۂ کرام سے محققین سے کہ دیکھا جائے کس قدر عقیدت اور احترام ہے قدیم دور میں سلطان اور بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار کے تاج کے نگینے بنائے رکھتے تھے مطلق الانان بادشاہ جن کے چشم ابرو سے بساتے لپٹ جاتی تھی اور اقتدار پر مکمل گرفت رکھتے تھے اور لیکن وہ زندگی کی زغیم گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اہل دانش کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے صاحب مشورہ اور دلیل پر معقول تدبیریں اور فکری استاد کو نمو دینے کے لیے حکومت کا لازمی جزو قرار دیا جاتا تھا انہیں ہم اگر ہم ہندوستان کے سیاست دانوں کی علم دوستی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم غدار قرار دیے جائیں گے اور اور یہ بھی کہ شاید ہمارے پاکستان کے حکمران طبقے کی فکری جہالت مزید ننگی ہو کر سامنے آ جائے گی لیکن پھر بھی میں آج یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی یہ کتاب ہے اس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو انہوں نے ذکر کیا پاکستان بن چکا تھا اور انہوں نے دورہ کیا ایک نجی دورے پر وہ انڈیا گئے جہاں انہوں نے پنڈت جواہر لعل نہرو سابق وزیر آزم کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ اردو اور فارسی کے بہترین عالم تھے شاعری میں جوش ملی آبادی کے شہدائی تھے جوش اگرچہ بہت بڑے اناپسند اور خوددار تھے لیکن اس کے باوجود انہیں نہرو سے کے حد درجہ قربت حاصل تھی جوش پٹھان تھے اور سخت طبیعت کے مالک تھے ایک دم اگر ناراض ہو جاتے تو پھر ان کو منانا مشکل ہو جاتا کہ گھنے درخت کی ایک ٹہنی بھی کسی کو جھکانے نہیں دیتے تھے شاعری میں تو خیر خیرا قادر الکلام انسان تھے اب ذرا نہرو کی ادب دوستی اور جوش شاپ کے معاملات کی تھوڑی سی میں آپ کو جھلک پیش کروں گا وہ اپنی یادائش میں لکھتے ہیں کہ ایک بار جب وہ پاکستان سے رخصت لے کر ہندوستان گئے تو وہ وزیراعظم اعظم لہل نہروں نہرو سے ملے تو انہوں نے بڑے طنس کے ساتھ انہوں اب وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے کہا کہ جوش صاحب پاکستان کو اسلام اور اسلامی کلچر اسلامی زبان یعنی اردو کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا نا لیکن کچھ دن ہوئے وہ کہنے لگے جواہر لال نہرو کہ وہ پاکستان گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ تو شیروانی اور پائجامہ انہوں نے پہن رکھا تھا لیکن وہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ کے تمام افسران نے سو فیصد انگریزوں کا فرنگیوں کا لباس زیبِ تن کر رکھا تھا اور مجھ سے وہ انگریزی بولی جا رہی تھی اور انتہا یہ تھا کہ ان سے انگریزی زبان میں ہی مخاطب کیا جا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورتحال سے خاصا صدمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اردو اردو اردو, اردو کے جو نعرے ہندوستان میں پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ بھی ہم نے اردو کا نفاذ کرنا ہے پاکستان جب بن گیا تو وہ سب کھوکھلے نعرے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں نے اس کا جب ان کے جو خطاب کا جواب اردو میں دیا اور اردو میں جواب دے کر سب کو حیران و پشیمہ کر دیا یہ بات ثابت کر دی کہ مجھ کو اردو ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اردو سے محبت ہے اور انہوں نے کہا کہ جوش صاحب معاف کیجیے آپ نے جس اردو کے واسطے اپنے وطن کو ترجیح دی اس اردو کو پاکستان میں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں اور کہا جائیے پاکستان آپ جائیے کہتے ہیں تن سے انہوں نے کہا کہ جائیے پاکستان تو جوش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیکن ان کی باتیں سن کر یہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے پاکستان کے ایک بڑے جوش آپ جوش صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک جو صفحہ نمبر یادوں کی بارات ہے چار سو بیاسی جو سفر نمبر ہے اس پہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک پاکستان کے بڑے شاندار وزیر کو جب اردو میں خط لکھا تو ان صاحب بہادر نے انگریزی میں مرحمت فرمایا تو میں نے جواب الجواب میں خط ہی لکھا کہ جناب اعلیٰ میں نے آپ کو مادری زبان میں خط لکھا تھا لیکن آپ نے جواب پیدری زبان میں تحریر فرمایا ہے اب اور سنیے جوش صاحب نے فضیر اعظم اکبر نہرو کو ٹیلی فون کیا ان کا سیکٹری مدراسی تھا جوش صاحب کے نام کو درست طریقے سے نہ سمجھ پائے تو ٹالنے کے لیے کہنے لگے کہ وزیر اعظم بہت مصروف ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے جوش کے لیے یہ طرز عمل ناقابل برداشت تھا انہوں نے سخت غصے میں پنڈت نہرو کو انگارے جیسا خط لکھ ڈالا خط روانہ کر دینے کے دوسرے دن اندرا گاندھی کا فون آ گیا اور کہا آج تین بجے سہ پہر کو میرے ساتھ چائے پیجئے اب رشتہ وہ سمجھتے کہ میں اپنا اس کو دوست سمجھتا ہوں جواہر لعل نہرو کو یقینی جب ان کی بیٹی کا فون آیا تو میں نے ان کو اپنی بھتیجی سمجھا میں نے کہا میں آؤں گا ضرور لیکن تمہارے باپ سے نہیں ملوں گا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تو ان نے کہا کہ میں پتا جی کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی نہیں اور آپ تشریف لائیں تو میں تیار ہو گیا اور شام کو جب میں برامد پہنچا تو ایک چپراسی نے ادرا گاندھی کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا اور جب میں ان کی کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے آ کر پنڈت جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آئیے میرے کمرے میں اور میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا انہوں نے میرا ہاتھ کھینچ کر مروت کے دباؤ میں ان ہاتھ کو میں پہ دباؤ ڈالا اور میں نے بھی بربت کے مارے ان کے ساتھ چل پڑا ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے بزرگوں کے ملنے والے سر مہاراج سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں پنڈت جی نے کہا مہاراج سنگھ یہ وہی جوش صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ایسا خط لکھا کہ شملے کی ٹھنڈک میں مجھے پسینہ آ گیا تو مہاراج سنگھ نے کہا غنیمت سمجھیے جہاں تک تو نوبت آئی ان کے بزرگوں سے آپ واقف نہیں وہ جس پر گرم ہوتے تھے انہیں ٹھنڈائی کر دیتے تھے بہرحال یہ سن کر ایک کہہکہ بلند ہوا اور پنڈت بھی ہنسنے لگے گھنٹی بجائے اور اس مدراسی سیکٹری کو طلب کر لیا اور جیسے ہی اس سیکٹری نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس پر برس پڑے اور کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جوش صاحب کو ایسی بیہوتا جواب کیوں دیا میں ابھی تمہارا ٹرانسفر کیے دیتا ہوں اور کل تم نے منسٹری آف دی کامرس میں چلے جانا ہے ان کا برتاؤ دیکھ کر میں پانی پانی ہو گیا ان کی بے مثال رواداری اور شرافت پر نظر نگار ڈال کر میں اٹھا اور ان کے لگ کے میں رونے لگا یہ سفر نمبر چار سو پچاسی میں انہوں نے یہ درج کیا ہے اپنے اس یادداشت کو رقم کیا ہے بہرحال اب دیکھیے کہ ان علم دشمن حکمرانوں میں سے آپ کسی سے اب پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان پاکستان کے تمام تر علم دشمنوں دشمن حکمرانوں سے کسی سے استفسار کر لیجئے کہ جناب آپ نے آخری کتاب کب اور کون سی پڑھی تھی سوائے ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے جو بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے اور اس ان کی جب وہ کتاب پڑھ لیتے تھے اتنی گہرائی سے ان کا مطالعہ ہوتا تھا وہ کتاب اس پہ ہیش نشان انڈر لائنز لگاتے تھے کوشچن مارک کرتے تھے اور اس کی وہ کتاب کسی دوسرے کے پڑھنے کے قابل بھی نہ رہتی اور وہ بہت ان کی جو اسٹڈی تھی مطالعہ تھا وہ بہت تیز تھا اور ان کی کتابیں دنیا کی ہر ریسرچ پر اور زیادہ تر ہسٹری پر, پر, پر, پر پولیٹیکل سائنس اور فلسفے پر تو بڑی ہوئی تھی ان کی لائبریری اور اس کے بعد محترمہ بے بھٹو ہی شاید دوسری بڑی خاتون ہے جن کو اس بات کا شکفہ ان کو شوق تھا پڑھنے کا وہ کتابیں سٹڈی کرتی تھی لکھتی بھی رہتی تھی ان کو وہ علم دوست تھی اس کے بعد اگر ہم محترم محترم نواز شریف صاحب کا ذکر کریں تو شنید ہے کہ ایک بار محترم نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جب کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تمام تر ان کے ہاں ان کو نعمتیں وہاں ملی تو نہ مل سکی تو کسی جگہ پر کوئی رسالہ کوئی کتاب ہمیں نہ ملی اسی طرح عمران خان کے بھی صورت ہے یہ بھی علم دشمنی کے حوالے سے سنی سنائی باتوں پہ یہ باتیں کر چھوڑتے ہیں اور نہ ان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے بلکہ انہوں نے اگر کتاب لکھی تھی تو وہ بھی اس قدر فضول کتاب تھی کہ اس کو ہارون رشید جو نے دوبارہ تصحیح کی اور ہارون رشید کہتے تھے کہ اگر وہ میں کتاب کی پروف ریڈنگ نہ کرتا اس کو اس کے سیاق و سباق اور جو ہسٹری ہے جو انہوں نے بیان کی تھی اس کو میں تصحیح نہ کرتا تو وہ اچھا خاصا جو ہے تھا وہ ایک لطیفے ہی بن جاتے اس کی کتاب کے دلی حکمرانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے اس کا مصنف کون تھا جو جواب سن کر شاید آپ پک لے پھٹ جائے اس لیے اکثریت جہالت کی علم بردار ہے جب یہاں کا اشرافیہ علم دشمنی پر ہو علم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر اگر تو بھی ہوتا ہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو ان کی محفلوں کا تجزیہ اگر آپ کو موقع ملے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو وہاں بھانڈ میر عالم جگت باز مسخلے تو مل جائیں گے لیکن اہل علم کا ڈھونڈنا نہ بالکل نا محال ہے اس لیے یہ وہ علم دشمن حکمران ہے جو اپنے سے بلند سطح کے دماغ سے وہ گھبراتے ہیں ذاتی احساس کم تری خم ٹھونک کر ان کے سامنے آ جاتی ہے اور یہی صورتحال میں کسی کا ذکر کیا کروں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں اب عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیے صاحب دانش صاحب فکر و نظر ان کے ساتھ ہے سب وہ لوگ جو جگت باز ہیں شیخ رشید جیسے اور دوسرے لوگ یہ ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور خود وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی صاحب فکر و نظر ہے اگر صاحب علم انسان ہے وہ تو وہ قریب اپنی جگہ دیتے ہی نہیں ہے اور یہ دانہ لوگوں سے خیف رہتے ہیں یہ تمام لوگ یہ دانہ لوگوں سے خیف رہتے ہیں یہ اکیلا عمران خان ہی یا عقیدہ نواز شریف صاحب بھی نہیں نواز شریف میں تو کوالٹی ہے کچھ لوگوں کو وہ پھر اپنے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ لوگ علم دوست لوگوں سے قائف رہتے ہیں الرجک ہوتے ہیں بڑک بعد لوگوں کو پسند کرتے ہیں میر عالم اور جگت بعد میراسیوں کو پسند کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے اس کے کہ ملک پر ہمیشہ جہالت کی حکمرانی جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اور انڈین گانے پر رقص کرنے والی کو اگر دو دنوں میں دو کروڑ روپیہ مل جاتے ہیں تو اس پر ششدر ہونے کی یا ورتۂ حالت پہ گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی چلن ہے تو پھر یقینی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یوٹیوب پہ پینکس کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں کیا پکواسیات اس کے اندر ہے لیکن لوگوں کی ان کی جو ویور شپ ہے وہ کروڑوں میں چل رہی ہوتی ہے ان کی آمدن بھی کروڑوں میں بھی چل رہی ہوتی ہے علمی سطح زیرو ہوتی ہے بلکہ علم دشمنی کی وہ ساری شخصانے ہوتے نظر مظاہر ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہرحال ہم بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو نا لیکن اگر کوئی شخص کوئی علم کے حوالے سے کوئی ریسرچ کے اوپر کرے تو اس کے ویوز آپ نے دیکھے ہوں گے آپ خود اندازہ کر لیں آج ہی چیک کر لیجیے گا دو سو تین سو سو سات سو ہزار اور بیچارہ خود شرمندہ ہوتا ہے وہ اگر کتاب لکھ دیتا ہے یہاں آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے ہسٹری کے رائٹرس بہت اچھے ہیں فلسفے کے بڑے اچھے رائٹرز ہیں اور ان کی کتابیں وہ شائع بھی ہوتی ہیں جس میں انہوں نے مغز دلائل دیے ہوتے ہیں ان کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا ان کی کوئی ویڈیو سننے والا نہیں ہوتا اس کی جگہ پر ایک بکواسیات ربش گفتگو اور انتہائی تھرڈ کلاس گفتگو کو لوگ ہا ہا بھی کرتے ہیں ریلیکس بھی ہوتے ہیں اگر دنیا نے مطمئن ذہنی حوالوں سے انہی باتوں کو ہونا ہے تو پھر آپ یقین مانیے کہ آپ تیسری دنیا کے وہ بدترین ملکوں میں شامل شامل ہیں آپ کا سماج ایک گرا ہوا سماج ہے تو پھر ہمیں گرا بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے یورپ اور امریکہ کی مثالیں بھی نہ دیں آپ بہت شکریہ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ